І далі на них ще й ставили е, металеве накриття. Власне, кажучи, здобути це металеве накриття це теж була справа Дениса. То, е, е,